وكتبت. يلا رجال الكل يا الكل. الكل سنة يلا سنة. كل. الكل يا رجال الكل يلا قومنا آه. العرسان الله أباركوا له أباركوا له أحلى صفقة شمعة أباركوا له أباركوا له أحلى صفقة شمعة اسمك اللي يا لعيده ربي احلى صوت اسمعونا هلو قش بالولايه وعرس السياد بالولايه بالولايه الله هاي رادها هاي نرادها هاي نرادها هاي نرادها بنت وهاي هاي على اهلا على الهدى